I december bliver jeg spurgt om jeg kunne lave en video om negative renter i bankerne. Det kom efter en artikel, som TV2 havde offentliggjort, hvor de havde fået korrespondence mellem forbrugerombudsmand og, og finanstilsynet. Nu har jeg også fået en kopi af den korrespondence, og det er faktisk mere interessant, end det lyder. Kort fortalt så mener forbrugerombudsmanden, at det kan være på kant med dansk lovgivning, at bankerne har negative renter, mens Finanstilsynet ikke er enige. Der er to overordnede regler, som vi skal tale om. Det ene det er EU-retten, og det andet det er de danske aftaleregler. Men lad os starte med EU-retten. Hvis man læser hus forbi, så ved man, at det er problem for mange hjemløse, at de kan få en bankkonto. Og uden bankkonto, så kan du ikke få din Offentlige ydelser, og på den måde holder vi folk fast i fattigdom. Det valgte vi at gøre op med på tværs af EU, så vi indførte derfor retten til en basalt konto, som højst må koste 180 kroner om året i gebyrer. Spørgsmålet er så, om udgiften ved de her negative renter falder ind under de 180 kroner om året. Finanstilsynet har skrevet til sine kolleger i Sverige og Finland, og de har den samme fortolkning, nemlig at det to vidt forskellige ting, og at negative renter ikke er forbudt i direktivet. Men forbrugerombudsmanden er ikke enig, så derfor har den danske stat nu skrevet til EU-kommissionen og spurgt, hvad de mener. Det andet regler, vi skal kigge på, og nu bliver det spændende. Det er den danske aftaleret. For Finanstilsynet har der er ingen lov, som forbyder banker og negative renter. Men forbrugerombudsmanden var ikke enige, for de går tilbage til fundamentale aftaleret. Bankers formål og hele deres eksistensberettigelse var at låne penge af og så låne mod til B til en højere rente. Nu er det blevet vendt på hovedet, så nu låner de penge af, og så opkræver de af i gebyr for at have lånt pengene af dem. Det er så altså stor en ændring i et retsforhold, at forbrugerombudsmanden mener, at der skal en ny aftale til, lidt som hvis jeg lejer en bil, og undervejs i lejeforløbet så siger udlejeren, at oh, vi ændrer lige aftalen, så der står cykel i stedet for. Så er det jo klart, så har jeg ret på at genforhandle den her aftale, som vi har lavet, men vil det hele så være i orden, hvis vi fik en ny aftale fra banken, som vi ikke kan lade være med at sige nej til. Nej, siger forbrugerombudsmanden, for der er også aftaleovens 36. Det er en generel som forbyder aftaler, som er åbenlyst urimelige. Den kan være svær at løfte, men der har vi heldigvis fået et kapitel om forbrugerrettigheder i af aftaleloven. og i paragraf 38c så står der, at paragraf 36 kan bruges, hvor der er en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren. Er det rimeligt, at forbrugere tvinges til at betale for en konto, vi ikke kan lade være med at have? I øjeblikket giver det bedre mening at gemme sine penge i sin madras, men vi kan jo ikke sige til staten, at vores nemkonto er en sultan fra Ikea med hårde fjeder. Så det er den magt, som staten indirekte har givet bankerne, men kan man sige, at de misbruger den ret til at tjene penge? Det er et spørgsmål, som nu er op til domstolene, hvis der er altså nogen, der har tid og økonomi til at tage sagen. God weekend.